U prethodnom videu sam rekao da je ishrana radnika, to je topli obrok, da je oporeziv porezima i doprinasima i da je to jedna velika nepravda. Sa druge strane, veoma je pravedno e, za radnike na terenu, dakle ukoliko i kako se to e, posmatra, ukoliko je recimo sedište firme, preduzetnika i to u Beogradu, a građivinci su idu da zideju u Čačak, prijavili su gradilište i sve to imaju neki smeštaj i radnici treba da jedu Ishrana radnika na terenu je neoporeziva. Dakle, topli obrok radnika koji se nalazi, koji radi, kom je radno mesto u sedištu je oporezivo i porezi i doprinosi. Ishrana radnika na terenu je neoporeziva.